Тринадцять людей, із них двоє дітей, травмувалися в аварії з маршрутним таксі номер 63 та легковиком «Кія». Одразу на місце виклику було направлено дві бригади екстреної медичної допомоги. Постраждали – це були пасажири маршрутного таксі та водій легковика. З тринадцяти постраждалих двоє були діти тому було ще залучено ще три бригади екстреної медичної допомоги. Загалом працювало на місці події п'ять бригад екстреної медичної допомоги. Після надання екстреної медичної допомоги 12 постраждалих було госпіталізовано у стані середньої ступеня важкості до ЛПУ міста Запоріжжя, а саме до трьох лікарень. Стабільно стає Стан пацієнтів стабільний, напевно, сьогодні переведемо з реанімації, до якого відділення ще вирішимо. Було обстеження, подивилися всі спеціалісти, знімки зробили, комп'ютерну томографію зробили. Все, що в таких випадках треба робити, надали допомогу. Нагадаємо, аварія сталася вчора близько 17.00 на перехресті вулиць Олександр Говорухи та Володимира Магара у Комунарському районі Запоріжжя. Маршрутне таксі номер 63А рухалося з вулиці Європейської до Палацу культури Запоріжжь «А це підприємство «Еталон 2020» давно працює на ринку транспортних послуг у Запоріжжі, може охарактеризувати його позитивно – одразу, як трапилася ця аварія, керівники виїхали на місце. З приводу перевірки, з'ясувалося, ми вже отримали підтвердження, що станом на зараз там шість постраждалих, вже не 13. Три з них – з цього приватного автомобіля «Кія». Винуватись попередньо водій цього автомобіля, він в'їхав по вулиці Говорухи, повертав на вулицю Магара і, по суті, підрізав, назустрічну виїхав автомобілю Volkswagen і сталося зіткнення. Водій легковика Кія Олександр Купаєв розповів кореспонденту Суспільного на місці події інші обставини аварії. В'їхав на Киа Сид. Їхав я на зелене світло. Пригальмував на світлофорі, бачив, що загорівся червоний. Закінчив маневр і в мене на великій швидкості врізалася маршрутка. На червоне світло вона їхала. Потім приїхала швидка, мого сина подивилися лікарі в машині. Водій маршрутки поїхав, одразу приїхав його хазяїн. Відеореєстратор в маршрутці був. Поліція попросила його надати, а вони, напевне, флешку звідти витягли. Тобто запис є, а він одразу я нічого не знаю. За словами Олександра Купаєва, в аварії травмувалися його п'ятирічний син та дружина, їх забрали до лікарні. Каже, хлопчик сидів у спеціальному дитячому кріслі. На момент зіткнення всі були пристебнуті пасками безпеки, у водія спрацювала подушка безпеки. Обставини цієї дорожньої транспортної пригоди з'ясовує поліція, відкрите кримінальне провадження. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Киа Сіт» 1915 року народження під час здійснення повороту на регульованому перехресті вулиць Олександра Говорухи та Магара допустив зіткнення з маршрутним таксі Volkswagen Крафтер». З моменту з'їднення в маршрутному знаходилося 10 пасажирів, а в салоні автомобіля – двоє. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водії маршрутки 1988 року народження пасажири автобусу та легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Загалом за медичною допомогою звернулося 13 громадян, серед яких двоє – неповнолітніх дітей. Слідчим за процесуального керівництва окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Герман Дубідін, Геннадій Корчененко, Новини на Суспільному. Запоріжжя.